В Україні існує механізм, який надає можливість для добровільної участі громадян у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Тобто кожен має можливість, працюючи неофіційно, наприклад, або на маленькій офіційній заробітній платі, докупити так званий пенсійний стаж для більшої пенсії. Але серед деякої частини населення існує одна хибна думка щодо участі у добровільному соціальному страхуванні. Перед тим, як дізнатися про дану юридичну помилку, яку допускають деякі люди, подумайте, яке питання задати і написати в коментарі. Ваші питання допоможуть розвивати канал в правильному напрямку. При купівлі пенсійного стажу існує два варіанти його купівлі. Щомісячна поступова сплата єдиного соціального внеску. Такий договір укладається не менше, ніж на рік, а сума місячного платежу складатиме 1474 гривні. Одноразова сплата єдиного соціального внеску, тобто купівля стажу, якого бракує одразу. Нагадаємо, що стаж можна купувати за період з 1.01.2004 року. При цьому сума внеску за кожен місяць страхового стажу не може бути меншою, ніж мінімальний внесок на момент укладення зазначеного договору, помножений на коефіцієнт 2. Частина 5 статті 10 закону номер 2464 Виходячи з розміру єдиного внеску у 2023 році, мінімальний розмір внеску за один місяць страхового стажу за договором про добровільну участь при купівлі страхового стажу становить 2948 гривень. Тобто, якщо думати, от перед виходом на пенсію я докуплю стажу одним махом і вирішу це питання, то потрібно розуміти, що заплатите ви у два рази більше. І краще подумати і розрахувати необхідність купівлі пенсійного стажу наперед. Спробуємо у наступних відео детальніше розібрати інші цікаві моменти купівлі пенсійного стажу. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних змін до законодавства України.